Her på stedet er det nok mere kunstnere, der optræder. Du er mere folkesmand, ikke? Og så til et nyt navn i dansk top sammenhæng. John Mogensen. Der er noget galt i Danmark, maler helt af helvede. Nej, er denne vi skal? Far! Far? Far, de spiller lige! Stop, stop, stop! Elsker fem være så syde perfekt. Ja, selvfølgelig skal det være perfekt. Der er Fuldstændig indhold. Alle er. Alle. Det skal nok gå. Det er klart. Det kan du klar. Du kan roligt. Så længe jeg lever. Jeg drømte du gik fra mig. Så længe mit hjerte slår, Hvis jeg skal være ærlig, John, så tror jeg sgu al du bliver tilfreds. Så vil jeg vil til dig, skat. Elsk og stod på en scene, tager sted. Det Hvad fanden sker der? Kom så! Jeg kommer kun hjem, hvis jeg siger, at jeg elsker jer. Hvis jeg siger, at jeg elsker dig, du elsker dig. Pianist. Hygge pianist! Pikke hygenist! John. Jeg kraftede med John Mogensen!